היום אני רוצה לדבר על שמן הורי גנו. ידעתם ששמן הורי כח כך נמצא במחקרים, יעיל הנגד זיומים של חיידקים, ונגד זיומים של וירוסים, ואפילו בתקופה הנוכחית, זה חשוב לדעת, נמצא במעבדה שהוא יעיל כנגד וירוסים ממשפחת הסרס. אותה משפחה עליה נמנע וירוס הקורונה. Uh, השמן הזה מחיל כמה וכמה תרכובות פעילות, uh, קרווקול, תימול, תרפינן, שהן כולן נוגדות חימצון, וכולן נמצאו יעילות כנגד זיהומים של מערכת הנשימה העליונה, ואפילו הריאות, מה שעושה אותו תכשיר מצוין לתקופת עונות מעבר ועונת החורף, וגם עכשיו כשאנחנו כולנו מנסים להגן על מערכת הנשימה שלנו מזיהומים ויראליים. הוא נמצא גם יעיל כנגד חיידק האליקובקטר פילורי זה שתוקף את עקבה ובגינו הרבה פעמים אנשים צריכים לקחת טיפול אנטיביוטי מורכב ויתכן מאוד שהוא יכול להוות תחליף מצוין בגישות טבעיות, אכן אנחנו משתמשים בו כך בגישות הטבעיות. אני בטיפולים בקליניקה מוסיפה אותו גם לטיפולים בדלקות בדרקיה שתן, גם קפישו שהוא נמצא אכן במחקרים מועיל, גם לזיומים של אחרים של מערכת העיכול, שגורמים לשלשולים, לכאבי בטן, נפיחויות וגזים, גם במצבים של צהבת. כך שלהרבה מאוד מחלות זיומיות, התכשיר הזה, שהוא גם השירמות בנוגדי חמצון וגם בחומרים פילים נוגדי זיומים, יעיל ביותר. אנחנו מוסיפים אותו אפילו לזיומים נגד פטרת, פטריית הקנדידה אלביקאנס, שתוקפת גם את מערכת העיכול וגם את מערכת המין הנשית. אז לקראת עונת החורף או מעבר, או בתקופות שאנחנו יותר מוימים מבחינת בריאות, אני ממליצה להחזיק אותו בבית, אני לפחות עושה זה. המינון שאנחנו משתמשים בו הוא מספר טיפות בין 4 ל-6 ברבע כוס מים פעמיים, ביום. אפשר לשים אותו גם ישירות מתחת ללשון ולתת לו להיספג לאישית, זה פחות נעים, הטעם שלו הוא חריף, אני מעדיפה אותו בתוך מים, אבל בהחלט יש אנשים שיכולים לעשות את זה מבלי לסבול, אז תהנו עובריות טובה, תודה. אם אהבתם את הסרטון ומצאתם את האינפורמציה שמסרתי לכם כאן, מועילה, אתם מוזמנים לעשות לנו לייק, להירשם כאן שלנו ולשתף כמובן עם חברים.